Hér fyrir aftamir eru múrsteinaframleiðslu svæði, rísa stórt. Við erum innan rétt fyrir utan daga og hér eru fullt af börnum. Þau eru mörgver að vinna og sum vinna allt upp í tíu til tólf tíma á dag. Hér er heitt og hér er rakt og hér er rik bæði í augum og í vitum. Og hér ætti ekki nokkuð barna vera og alls ekki að vera að vinna. Hér eru börn niður í átta ára gömul að erfiða við að snúa múrsteinum í brennandi sólinni. Þau íta nýþungum vögnum og þræla allan daginn. Fyrir þetta fá þau 200 krónur á dag. Þau sem ennir og lítil hlaupa hér um á meðan foreldrar þeirra og sískinni vinna. á þessum skrítnastað vinna um 300 manns 30% þerra eru börn og hverjum degi búa þau til 50.000 mústina við hliðina á verksmiðunni eru heimiliðara þar sem fjölskyldur búa saman í litlu rými ég hitti Jamílu sem er sérfræðingur í barnavernd hjá UNICEF Hún sagði mér að þetta væri bara eitt af ótald dæmum um verksmiðjur í borginni þar sem börn innu líkamlega erfaðu vinnu allan daginn. Hún benti mér einni og hátturnar og svæðinu og þau fjölmörgu vandamál sem hjáu börnin. So they are malnourished, they are not getting, you know, proper diet, nutrition, nutritious foods. So it's really bad. Uh no child should just stay out of school and working so hard and no child should live you know, without access to basic services like health, education, water, sanitation. Heimsforeldrar og UNICEF berjast af krafti gegn barnaþrælkun eins og þessari, bæði hér í Bangladesh og um allan heim. Saman fyrir við á staði þar sem brotið er á börnum og berjumst fyrir réttindum þeirra. Hér er ekkert vatn. Hér er engin hreinleitisaðastaða, hér er engin clotheset, hér eru auðvitað engin skólar fyrir börnin eða nein barnvann svæði fyrir þau þar sem að þau í raun að veru uh, geta verið börn. Þetta er eiginlega algjörlega óvið unandi.